كومس منين ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير و نلقاكم ان شاء الله في فيديو صحي جيده ما تبخلوش عليا واحد اللايك المهم اول حاجه غادي نجاوبكم على هذه هاد الصباغه هذه اللي سولتوني عليها اللي عجبتكم بزاف هذه الصباغه البنات قديتها من لاسنس من من اتش ام عفوا هي ديال لاستنس انتما اللي بغيتوا ليها السويره او انا غادي نخلي لكم البنات حتى اللينك ديالها اللي ما حداهاش اتش ام وبغات تقداها اون لاين غنخلي لكم اللينك ديالها راه كاينه حتى اون لاين أه صراحه الصباغ ديالها زوينين ما بيومش يعني انا صراحه كان انا اصلا ما كنستعملش الصباغ بزاف كيعجبوني ماشي ما كيعجبونيش ولكن هذه كنديرهم مثلا ديك كان النهار كنكون غدا خارجه ولا عندي شي حاجه او رجقت لي بغيت نديرهم كنديرهم لواحد الفتره قصيره هكا كنحيده يعني في نفس النهار راكم عارفين يعني مع الوضو يعني ما, كت ما كيدخلش ان شاء الله هذا عاد باغا نجرب واحد الصباغه اللي قالوا لي مزيانه يعني ترانسفيرانتي مزيانه يعني واخا توضاي كيدخل الوضو ايه كانت عندكم علاش حتى شي فكره خليو لي خليو لي التعاليق لتحت و ان شاء الله غادي نزيد نبحث عليها اكثر واش فعلا يعني مزيانه للوضو ولا غير تخربيق و ان شاء الله نأخدها من امازون ونشاركها معكم المهم كيف ما قلت لكم البنات الصباغ ديال دي لاسانس المهم انا كيعجبوني انا الصباغ ديالي كاملين تقريبا كلهم واخداهم من تما هانتوما هذه جايه جديده غير غير البارح والاتمنه جد مناسبه 2 اورو هانتوما هذه تاعي هذ اللون حتى واجدني قبيته ده غير اللي البارح وكيحمقوا لي هاد الالوان ترابيه هكا وهاد بالخصوص النوزمالتو او باكو كيحمقني بزاف كيعجبني المهم انا نخلي لكم اللينك في صندوق الوصف حتى اه حتى تدخلوا يعني اللي ما حداش اش ام تقدرها اونلاين وبغي تنشارك معكم هادو اللي قلتوا لي اخر مره ملي درت لكم لفات ديال الحجاب اه قلتوا لي انا ديما عافاك ملي تجيبيهم شاركيهم معنا هذا البنات راه يعني شحال هما خارجين يعني ماشي بحره خرجوا راه هما كيتباعوا طاحوا ليا كيتباعوا باللوينات تقدروا تاخذوا بحال انا خديت خطيت يعني هذه كلها وخرني راني راه ديجا فرقتها ولكن ماشي مشكل راهم كاينين البنات حتى في امازون انا غنخلي لكم حتى هما اللينك ديالهم اللي بغات تاخذهم راهم كاين في امازون انا راه ما مش من امازون أه المهم راه في أمازون هادو صراحة فنين البنات يعني ما مكيخرجوش ليكم على الفولارات وكي وكيشدو مزيان كيشدو حتى من الفنيته وكيبقى الفولار هو هداك يعني ماشي بحال الفنيته كتقب# كتقب الفولار وكتفرج عليه مع المدة الشيء اللي كاين البنات وما أنا شاركت معكم هادو كنتو سولتوني عليهم دابا خليكم معايا غادي آه نمشي نوريكم واحد البرودوي واحد البرودوي البنات خطير خطير خط ومغتبقاو ما كيلحق كان ما تبقاو كاع يعني بالسوايع نتوما كتحبوا آه وداكشي مهم دغيا دغيا داكشي صوبيتو واش غادي نقول لكم شي حاجه خطيره ها نتوما معايا المهم البنات ها نتوما انا غادي نشارك معكم دابا كل حاجه غادي نوريكم بعد الفران آه كيفاش يعني من حده هو مسخ قبل ما وغادي نوريكم بعد هنا اللاطه ها انتم راني ديجا جربت قبل ما نبدا معاكم فيديو راني جربت خويت البرودوي فواحد القنت هنايا ها انتم البلاصه اللي كاتبان لكم نقيه اه خويت فيها البرودوي اش غادي نقول لكم البنات هذا البرودوي واعر واعر واعر ها انتم شوفوا اللاطه كيفاش دايره ها هذا البنات راه ما كنظن نحك فيه بالبونجا بالزيكس ولا ما كيبغيش يحيد لي نهائيا ها انتم هنا راني كنت خاوي عليها الماء ما كيبغيش يحيد نهائيا يعني بصعيب باش كيحيد لك لما بقيت بقيتي ضاربي بزيكس ها نتوما شوفوا حاله لاطاكي ولات ليا راكم عارفين مع هاد ما الصيف الواحد كيخرج بزاف يعني ما الوقتش ما كاينش باش غتبقاي تابعه غير الشقاشقه الواحد لا بدا كيبغي شويه يخرج وصراحه هملت الفران هاد ماش ها نتوما شوفوا هاد اول والحديده كيفاش رجعت ليا الفران كله توسخ ها ما غادي تشوفوا ملي غادي نطبق عليه هاد البرودوي ما غادي نحكو ما غادي ما والو يعني غادي نقول لكم هذا البرودوي صراحه واعر واعر واعر وهانتوما هتشوفوا كل شيء دابا على خليكم معايا المهم البنات اول حاجه غدي ندير غادي نرجع كل شيء للفران هرجع نرجع كل شيء للفران المهم واحد الاخت نصحتني بهذه الطريقه قالت لي ضروري من الاحسن تسخني الفران شي شويه يعني يكون هاد الشيء سخون شي شويه عاد نأبليكي ليه البرودوي باش دغيا داك الشيء كيذوب وكيتمشى يهبط ها انتما انا دابا غادي نشعل الفران واحد درجه الحراره مثلا واحد 175 أه غير شي شويه واحد 5 دقائق يعني غير سخولي ليا شويه الفران صافو غادي نطفي ليه وغادي نرجع معكم المهم البنات ضروري لي جوان ترا اون بينا حتى في البرودوي اللي غانشاركوا معكم دابا يعني راكم عارفين البرودويات شي شويه واعره لليدين وخانه انا من النوع اللي كبروبي ما كنحملش ندير لي جوان ولكن مؤخرا وليت كنديرهم وبالخصوص بحال هاد البرودوي هذا اللي شوفي نقول لكم واعر يعني كيذوب هذاك الدسم شوفوا لي هاد مقله مقله تاعي هذه نجربها دابا غادي نحيد منها هادشي شوفوا كاع كلها راسقه في داك الكراستو ما بغيش يحيد واخا كنضلي نحك فيه الزيكس المهم انا دابا هنا راه سخنتها راه سخونه سخنتها فوق كل المهم الطنبوطه انا غنابليكي هي دابا هاد البرودوي وغادي تشوفوا معايا الفرق المهم بالنسبه للبرودوي البنات اللي قلت واعر هو هذا هذه شركه ديال فابريليك شركه فابريليك هذا ما تما غاديش تلقاوه في المحلات يعني في المحلات العاديه هذا تابع لواحد الشركه سميتها فابريليك شركه بحال اوريفلام فوريفير ليفينغ ومن هذا الشيء ولا دابا بحال اي باش راه شروا هذا هاد الشيء هذه فابريليك كتبيع سوا الماكياج وكتبيع حتى البرودوي ديال الدار ولي التوضيح البنات راني ما دايره لا اي شهر لا حتى حاجه انا براسي راني ما مقيدهش فيها يعني غير بالصدفة لقيت شي بنات كنعرفهم هاضرين عليه مقيدين نيت فهاد الشركة لقا راه حاجة من عند البنات من عند جارتي تاهيا مشاركة فيه من شحال هادي كتقولي هانتي دخلي دخلي راه زوي راه زوين راكم آه عارفين بحكم البيع بحكم البيع والشرا والقناة وهاد الشي ما عنديش الوقت نهائيا باش غادي نزيد زيد عليا شي حاجة اخرى ايه المهم كنقول لكم انا ما عنديش دابا الوقت صافي حتى لقيت بالصدفه البنات قلت لكم عليه كيشكروا فيه بزاف كي يقولوا راه شي حاجه اللي طوب طوب واعره واعره يعني ما تحتاجيش ما الوقت في الحكال ولا تبقاي يعني تفكي ولا راكم عارفين الحكان بخصوص ديال الفرامل راه الى غفلت عليهم غير واحد يومين ولا ثلاث ايام دغيا دا داك الدسم كيتحول لواحد لا كروسه اللي ما كتبغيش تبقى يعني صعوبه باش كتحيدوها هذا البنات مهم خديته آه قلت نجرب خديته من عند جارتي هي مشاركه فابريليك قلت لها جيبي لي واحد ها هو جابت لي واحد ده قلت خديت الثاني دابا آه جاب لي واحد قلت لكم البنات نجرب نشوف اللاطه جربت غير واحد البلايصه قلت بريما غادي نجربو غادي نشوف الا نيت فيه لا سبق غندير عليه فيديو ما صدق صافي ما لا فيديو لا والو يعني راه برودوياج بحال بحال الاخرين آه ساعيش البناتش غادي نقول لكم خلاني مبهوضه واعر واعر واعره لحسابياتنا لي كتعرف شي حد مقيده فابري ليك وبغيت يعني الطران ديالها يرجع كيشعل بلا ما تعذب معاه بلا ما تحك بلا شي حاجه خذوا لكم هذا هذا راه واعر والله العظيم واعر وانتوما غتشوفوا كلشي دابا على عينيكم مهم كما كتشوفوا يعني الطران غادي دابا يسخن غير يسخن شي شويه واحد المتقاتني بعد نصائح قالت لي هادشي من احسن الاشعلي اللي كتران شي شويه جاي يسخن باش هاكدا غير ملي كتابليكي داك البرودوي كيتم كتمجاي يعني دغيا كيذوب وكيتجمد جاي وغادي نديرها حتى على المقلى يعني ها نتوما المقله تاعي راه سخنتها انا آه نجرب. سخنت. هي نجربها فيها باش نحيد ليا داك هذا السم هذا اللي كاين معفيه باش تحكوه بالزيك سايب باش تحيد وكتبقاو ضاربين معاه صافي انا قلت غادي نطبق عليها و غادي ينجب دابا راه سخنتها ساليت سخنتها غير فوق البوطا عادي المهم انتما معايا راه تشوفوا دابا كلشي لاعينكم و قلت لكم البنا الشركه دي كرا ديال بابريليك راه عندها برودويات بزاف جربت الشكارتي حتى ديال الزاج قلت ان شاء الله كندرب هذا ايه عجبني غادي ناخذ من عندها برودويات فرين المهم اللي خديتو عجبني ولقيتوني طراها شي حاجه طوب يعني مختلفة على البرودويات العاديه اللي كنستعملوا غادي نشاركها معكم المهم الشقى يكون قليل <تصفيق> له الوقت ونستغلوا يعني شي حاجه ما كانه حاجه اللي ضياع ضياع ضياع تصدميها يعني تديريها باش مش تبقاش تا الوقت في الحكان وفي داك الشيء له الوقت لحاجه اخرى ممتعه ممكن نخرجوا ونفرحوا ليداتنا ايه تالو باريوو اسنام وين استفحوا واجدكم عارفين اللي ما كرهناش شي حاجه اللي شي بحال شي عصا طحريا نخبطوها وكلشي يعني تنقى المهم انتما معايا ما نكثرع لكم بزاف الهضره من بعد ضروري من لي جوان فوتيشكم تيرمس وما كاينش بكم معكم عارفين هاد البرودويات تكون سويين وجهدين يعني هاد البرودويات راه من احسن الاوحدي استعملو مثلا مره مره ماشي عوتاني دائماً يوميا يعني كي ما بدات لي بلاكروص وما كتبغيش تحيد هذا تستعملوه بشكل يومي عادي استعملوا الخل بيكربونات راه زوين حتى هو ولكن هذا بالنسبه للملي كيتكرفس تكرفس لكم الحاجه نيت ديال المعقول عاد استعملوه يعني ما تستعملوش هاني ديما راكم عارفين هاد البرودويات كيكونوا شي شويه مجهدين وخطيرين بزاف للجلد ديالنا ومن الاحسن من الاحسن تستعملوا لي جوانترانيت هما نيت ان دي كاينين هنايا في استروزيوني داروري ملي جوانت المهم البنات ها انتما انا غادي نابليكي دابا معاكم نغطت لكم شي شويه باش يبان ها انتم شوفوا المقله غسديره و هانتوما انت كانت تنح كان مسح والو ما يعني مرهم حكوكه بسميتها مغسوله وكلشي نقيه ولكن هذا الشيء كيتكون كي مع المده كتولي بحال الكروصه وصعيب باش كتحيد غادي نابيكي واحد شويه ديال البرودوي وغادي ندير الكونجه و الاحسن تعصروها مزيان باش ما يتخالطليكمش معها داك البرودوي مع الما ها انتم ودابا غادي نخليها ها انتم راه الجبده كيدوب البنات ها شوف ها انتم بدا كيدوب يعني لا سخنتوا المقله ولا هذا راه هدريه ها شفتو شفتوا راه كل شيء واضح يعني كل شيء من الفيديو موضح راسو يعني راه ما لا شوفوا شوف. ها والله هاد النكله زعما خطير هاد البرودوي هذا خطير خطير انتما دابا عاد فتحت معاكم مقلب ايدي ما كان حتى حاجه دابا ملي ابليكيط هاد البرودوي هذا هداك الدسم بدا كيذوب يعني البرودوي بدا كيعطيني يعني كما كتشوف قدام عينكم كما قلت لكم هاد البرودوي بدا كيعطيني المفعول ديالو كيبدا يذوب هداك الشيء بوحدو ها يعني انتم دابا غادي نخليها نخليها واحد شويه نمشي نشقى شقياتي المهم سيروا ديروا المهم ملي تسديروا سيروا ديرو قديو شي حاجه اخرى وخليوهنا فيت خمسه دقائق بحال هكا حتى ترجعوا دوزوا عليه غير البونجه وخا راه دابا اللي بغى يبدا ولكن من الاحسن خليهو كيفما ما, كيف ما كيما يعني باش يسهل عليكم المهمه ما تبقاش عانت لي تحكو دابا دابا عطى المفعول ديالو مزيان ودابا لينا داكشي هذا غادي نرجع نحكه معاكم هانتوما البنات شوفو انا جبت دابا عاوتاني هاد الطبله باش غادي بالشهيه غادي نابليكي عليها هاد البرودوي هذا ورجعها جديده كتشعل شوفوا هنا واحد الحاجه اللي يعني لاحظت ليها شوفوا هنا كت البرودوي كيبدا يعطي المفعول ديالو شوفوا ها ما شوفوا الوسخ هنا البنات راه والله ما حكام ما والو انا كنحلف من كترتي يعني بهدني فيرامنتي هاد البرودوي هذا حيت صراحه يعني باش كتلقاي زعما شي برودوي هاكا يعني بلا ما تحكي بلا والو هاد لاكروستا كتدالي الدار بي معها بالزيكز والو ما كتبغيش تحيد يعني انك تلقاي شي برودوي غير تخويه وذيطو يعني داكشي صافية ها دوزي لا بونجو وتحيدي يعني شي حاجه راه خطيره فعلا أه المهم ها نتوما على عينيكم هادشي كيبط راس شوفو الدسم شوفو الدسمات والدسم ديال ديال الماكله اللي بدات كتدوب ها نتوما شو شوفو دارت بحال بحال الرغوه غادي نقيس غير بصبعي باش نوريكم اه والله عرفتي كل ما كنت مغوره ما غاديش تنقاه <تصفيق> نعاود نبقى نحكر لكم في الهضره ولكن فيرامان في هاد البرودوي خاطر واعر واعر واعر صافي دابا انا غادي نابليكي عاوتاني دابا هنا في اللاطه وفي الفران وهانتوما معايا انتم البنات شوفوا على عينيكم آه يعني واخا كنت كنغسلها هكا بالديد العادي ما كانش كيحييد صراحة مننا هذا الشيء شوفوا الدسم اللي كيهبط منا شوفوا الوسخ يعني هذا كل الدسم اللي كيتكون كي مع المده كيولي بحال لاكروستا وصعيب صعيب باش يعني تحيديه وهذا الشيء اللي كاين المهم آه كيفما شفتوا يعني على عينيكم صراحه خطير هذوك البروتور البنات اخذوه على حسابي و الفيديو ديالي يتسال هنايا وانتمنى ان شاء الله تكونوا اليوم استافدتم معايا وانتما هانتوما تشوفوا الفرانتة اوه من بعد ما نقيته هانتوما البنات شوفوا كيفاش كيرجع كي يشعل كي يشعل بلا مجهودات يعني بلا قوة الحكان بلا والو يعني هذا راه خاطر واحد يستعملوها كمرة مرة, مرة في فما هملتو شي شويه الفران ولا هملتو اي حاجه بدا كيتكون لكم هذيك لاكروست ديال ديال الدهون تستعملوا هذا البرودوي صراحه البنات راه يعني ما ياخدش ما ياخدش لكم الوقت بزاف انكم تبقاو تحكوا كلشي وهذا الشيء اللي كاين تشوفوا المقله تبارك الله رجعت كتشعل كتشعل بحالة جديده ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم معايا اليوم في هذا الفيديو هذا وما تبخلوش عليا بواحد اللايك وواحد الكومونتير يكون مشجع وكيف العدل البنات خليت لكم الراحة ومع السلامة